Jeg ved godt, I alle sammen tænker, Albert, du danser mega dårligt, og det har du altid gjort, men det er slut nu. For jeg har lært at danse. Albert det dans. Folk de har altid sagt at jeg danser hele At jeg danser ud takt Og min trin er helt tilfældig Nu kan alle se, at jeg danser og bevæger mig Alle ved, jeg ejer København Danser ligesom break Alt er perfekt Kendte kalder og spørg mit navn Ja, Danmark, I danser med mig For nu kan jeg danse som var. Det lyder du ikke kan lide mig Jeg danser alt for dans Ja, Danmark, I danser med mig. Det er dans Og du har ikke noget valg For det er alvor dans Jeg er ligeglad hvad andre siger Præcis ligesom ham Ronaldo For jeg er mega populær Og har en gigantisk saldo Nu kan alle se, jeg danser og bevæger mig Alle ved jeg ejer og køber en avn Danser ligesom break, Alt er bare perfekt Kende kalder deres børn mit navn Ja Danmark, I danser med mig For nu kan jeg danse som vi It's a hell but Så stripper, danser, tjener, så panser, danser selv din mor på Albert mor! Vi danser Albert Dans, Albert Dans på Vesterbro og Albert Dans i Holstebro på Albert Dans for Dannebro.